Кінці лютого до села Новокиївка зайшли російські війська. Перші місяці окупанти жили в будинках місцевих, потім базувалися в посадках. Було дуже страшно е, е, важко зайшла. Була розгвардія, теж так відчувалося дуже всіх. Так нас а потім були чеченці. Тоже було важко заглядали в двори підвали Рупи, ну, рупи, деякі ямки. Це був березень місяць. Зайшли до нас Донецькі ДНР і ЛНР. Це Зайшли до нас. О, да, жили вони ну, як, в пустих хатах. Вони жили. жили вони, правда, недовго і вони зразу пішли. І повністю тоді село залишилося, ми залишилися самі. Жили вони по посадкам. Місцеві жителі ділилися їжею з багатодітними та малозабезпеченими родинами, розповідає Людмила. Жилося дуже тяжко. Тяжко жилося і морально, тяжко жилося і матеріально, і тяжко жилося психологічно. Зайшли вони в кінці лютого. Важкі місяці були о той кусочок лютого, березень, квітень, десь ось сюди під літо. Були дуже важкі, не було Херсон був для нас закритий. Були такі випадки, особливо багатодітні, мало забезпечені родини. Ті в основному було, було важко їм виживати. Ділилися у людей. Є господарство, ділилися останніми молочним, ділилися. І отам от багатодітним сім'ям і картоплю давали. Окупанти все ще перебили мережу електропостачання. В нас жили вони їздили, каталися нас ну, нами. Не, не здівалися на нам було, ну не важко, важко, звісно, було, як стріляли у нас, ховалися ми, ракети летіли, було важко, дуже важко. Сильно багато у нас техніки їхало. Ну важко, звісно, нам було, але місця... ну, ми раді, що приїхали далі, і ми щасливі. Да, ми в місті без світу, газ у нас є, світу у нас немає до сих пор, ми без світу живемо. У нас половина повиїжджало, ті з дітьми, що були. Дітки трохи залишилися на селі, а багато повиїжджало в нас. Армія Російської Федерації проводила постійні обшуки у місцевих. І нас з Богородицького забрали хлопчика Єгорка, то вже більше місяця немає. Не знаємо, де він і що ми не знаємо. А так нас одного-три дні подержали і одали нам. А Возволили. чого забирали взагалі? Ну, знаходили різні. То телефони, то, то їм не подобалося щось, не так сказали. Так. У нас два чоловіка тільки забрали, а так шукали атошників, у нас з'їздили. У нас атошники спіли швидко виїхати з села, так що атошників нас не забрали, слава Богу. В ніч на 10 листопада в селі місцеві чули гуркіт російської техніки. Вже тоді розуміли, що окупанти тікають. Утім, повірити в це не могли. Ночу ми не бачили, це нічу все було. Тільки гуркіт чути було, що вони так, а так ми не бачили їх взагалі. Вони тікали ночу. Подорожся, і не на цей час ночі десь було чи де. Попросипалися люди, гуркіт кругом, ніхто ж не видно нічого. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.